عبد الله اللي نورت بحياتي أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عقب انتظار جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين يا فرحتي جعلك إمام المصلين جديد وحصري الله من أهلا هلا يا مرحبا بك عب من يشرب على من على استديو الري بالإنتاج الفني رح بشوفك قايد بالميادين. جديد وحصري على استديو ارين للإنتاج الفني أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلين. عب انتظاري جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين يا عزوتي متكاني في نكتقاتي جديد وحصري على استديو أريم من الفني الطيبين من العرب والصلاطين حباك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك قاين دل جديد وحصري على استديو أريم من الفني أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلي يا عزوتي متكاني في نكتقاتي جديد وحصري على استديو الريم للإنتاج الفني معرب الجلدين سأسك لواتي الطيبين من العرب والصلاطين حماك ربي يا جليني لذاتي وافرح بشوفك قاين دل بالميادي جديد وحصري على استديو الريم للإنتاج الفني